Boas estresadas, esta semana no noso diccionario imos falar dunha palabra que empeza coa le traer de regla Poderíamos estar falando desta regla pero non Segundo a Real Academia Galega falamos dunha función orgánica da muller de, das femias de certos mamíferos que consiste na expulsión unha vez ao mes dendo unha pequena cantidad de sangue para a vacina. Como define a psicóloga Ana Salvia a regla non é sangue como a que temos nas veas senón que está composta por moco cervical, endometrio e, claro, sangue. Cando pensamos na sangue menstrual, pensamos en litros de sangue, pero non. Estaríamos falando de que en cada regra expulsase entre 25 e 80 mililitros de sangue, o equivalente a tres culleradas soperas. O segundo María Clápez expulsaríase entre 50 e 120 mililitros, o equivalente a un vaso de café. A regra, como di Leonardo Dantes na súa canción, ten nomes mil. A visita do mes, eso, a vermella, a prima comunista, a amiga, a monstruación, a monstruo, eses días... Pois, e por que se usan tantos nomes para referirse a ela? Pois por vergoña, porque hai xente que fai moitas bromas sobre ela, e cando somos nenas, rince e deixamos de nomeala, como se deixar de nomeala non facemos a tela. Iso sí que podería ser un gran problema de saúde. Ech, ech, ech, ech, non toques a mayonesa. Que dix, tío? Non creerás dos mitos da regla. Que non te enteras. Non se corta, home. Non teñas medo. Como os langostinos. Existen moitos mitos orador da regra. Non tens que deixar de ir a playa ou á piscina e de lavarte porque se eche corte da regla. Tampouco se sincroniza coa de outras persoas. E claro que podes ter relacións sexuales. O peor dos mitos e cando producen discriminacións ou violencias, como o exilio menstrual no Nepal, do que temos un vídeo en Youtube. Ademais, noutros países, as nenas non van ao cole durante a súa regra porque non teñen donde asearse e porque se meten con elas. A regra é algo natural. Se non hai fecundación dun óvulo, terá que seguir do organismo. E cal é o problema? É unha necesidade fisiológica como pode ser comer, Eu xa vou estando un pouco farta de ter que esconder a compresa o tampón no peto como se fóra un gran segredo. Bueno, esperamos que prenderades moi do neste vídeo e vemonos a semana que ven con a seguinte letra do noso diccionario. Chao!